Jatka verkkosivujesi tekemistä mallin ja alla olevien ohjeiden mukaisesti. Tehtävässä verkkosivulle luodaan viittaukset sivuston muihin sivuihin. Luo navigointiluokan Div-elementin sisälle UL-elementillä lista, johon teet kohdiksi etusivu, koulutus, työkokemus ja harrastukset. Tee jokainen listan teksti linkiksi. Suhteellisella viittauksella. Tallenna tiedosto ja päivitä selain.